Tebe ni, tebe ni. Ujamem de nervoza, dost ni vsega je. Žaprla, ki bom vrata, ki pa jejo se. predvrati in vse, kar tvojga je. Ne zgovarj se, dost mi je, dost mi je.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 Va ser na li vai ser na li vai se na li vai se, na li vai se.